اللہ کے پرانے دور میں برادت سے دو مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے مدینہ کے اندر اپنے سسرال والوں کو ملنے کے لیے گئے تھے تو وہیں ان کی آج بھی خبر ہے اور علاقہ آپ بھی مدینہ میں ہیں اور آپ, کی بھی مدینہ میں ہیں. اور آپ کے نے فرمایا میں ذوا ہونے کے لیے تیار تھے اور اللہ کے نبی کے نو تایا ہماری زبان میں آپ کا چچا کوئی نہیں تھا سب تایا ہی عربی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نبی کرتا تھا ان کے گھر والی بھی دشمنی تو ایک دن نہ گندی اوجی پکر کرنا اللہ کے نبی کی دار سالم پکراتا اس میں جا کر کھا کرنا آپ نے فرمایا چاچا دی جی. شروع شرک تو اندی تک علا کر رہی تو گبان دے خیال کرو کہ تسی گبان دے کھانیاں بیچ گندیاں ہو جیسے ٹھنڈائیو کوئی اقل شکل نہیں ہے تیرے چھ تو اس قسم کا یہ نقصان تھا اور پھر اپنے سبجے کو کہتا ہے انسان بھی تیرا روحانی بیٹا ہو تیرا پتر ہم زندہ نہیں لینے دیں لیکن رحمان مسجد کے پاپے بھی تیرے پتر روحانی محترم بھائی مطلب ایمان اور شرک کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں دیکھا جہاں اللہ کا معاملہ ہے نا Uh, اگر اللہ تعالیٰ چپ نہیں لئے وہاں فورن ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بیانقم سے بیان کرتے ہیں روایت है بہن اور جو سننے والی وہ کیا ہے اسی طرح محدسین چلتا ہے روایت بیٹا باپ سے محدسین چلتا ہے روایت البا کوئی بندہ آگے نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے چھوٹے کو بھی اپنے سے جیسے کو بھی اور اپنے سے بڑے کو بھی استاد جہاں سے فاطمہ حسن علی کے محرمہ رسول اللہ کی کے اور میں نے بھائیوں کو سُنا دیں گے انشاءاللہ شاء پیدا ہوگا سب سے پہلے اور یہ نئی چیز مجھے ہم نے کہا اللہ کے بیٹی باپ کو کہتی ہے اور کزنیں اپنے کزن کو کہتی ہیں ویسے تو آپ ساری امتی ہیں نا ہم پانی بھرتی ہیں چکی چلاتی ہیں گھر بچوں کی کفاظت کرنا ہوتی ہے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں بڑی ہم تھک جاتی ہیں بھائیوں جن کے جسم میں دردے ہیں نا وہ اس کو اٹھا ہے. ایک یہ بھی لگتا ایک منٹ لگے گا بس اور وہ بھی فردی نواز کے بعد جیسے آپ نے فرد نماز پڑھی ہے نواز جماعت کے, کے دولت ڈالر ریال دل و دنار کو لات مار کے اللہ کی رحمان مسجد میں آئے رحمان مسجد میں, میں رحمان کے بندے بن بند کر آئے گئے ملتی ہے جن کی میرے گھر میں مطرم بھائی کے مکربی چاندی نوکر چکی ہم خود سارا کام کرتی ہے مطلب بھائی ہماری بھی بہت بیٹیا ہے میری روٹی پکاؤ روٹی اپنے ہاتھ سے پکا کر دیتی ہے کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتی ہے حسنین کو جو کپڑے تیار کر کے ان کو ملا بھلا کر اپنے نانا کے پاس اور اپنے والی خطبہ سننے کے لیے روانہ کرتی ہے کہاں جنت کی عورتوں کی سردار اور کہاں علی رضی اللہ عنہ کتنا فرق ہے کا فرمایا یہ تیرا خامد ہے اس کی خدمت کر کے تجھے جی جنت ملے گی جنت دی سرداری علی کی خدمت دے فرمایا ایک بدر کی قبر بدر, کی ہی قبر بدر سے واپسی آتے ہوئے مدینہ روح جگہ چودہ صحابہ شہید ہوئے ہیں بدر کے میدان میں فرمایا ان کے یدیب بچے میرے پاس آئے تھے فاطمہ میں نے سارا کچھ دکھاؤ تو چابی لاؤ نے چوریاں کر کے عوام کا پیسہ جوڑایا ہے دکھاؤ محمد رسول نے کیا بھی کیا جو آیا تھا میں نے سارا کچھ عدیبوں کو دے دیا سعودی دی نہیں دیکھا کاری دلا ہے مسجد کے لیے مانگو یتیموں کے لیے مانگو مسکینوں کے لیے مانگو محتاجوں کے لیے مانگو ہسپتالوں کے لیے مانگو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کی قسم شرم آتی ہے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے کرب ترین اور سب انکارا مسلم لیگ کی ینگ اور پیپل پارٹی ینگ اور تحریک انصافی جنگ چینل دیکھو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لڑائی شروع پاکستان اسی بنایا ہے. کہ ایک بھی سار نے کسی رہتے ہو کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے میں نے حکومت گرا کر جانا ہے کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے میں اس کرنا ہے. یہ امداد مسلمان ہی ہے سب رن اپنی پتر تاکہ والا آخری؟ یہ نہ کہے کہ میں کرپٹ نہیں بننا چاہتا میں محمد صلی اللہ جنت کی عورتوں کی سردار کو بھی بیلا بدر بدر پاس آئے تھے بہت کچھ بیٹا بیٹھ جائیے تم نے سوال کیا غلاموں کا نوکروں کا میں آپ کو نوکر اور غلاموں سے بہترین تھکاوٹ بیٹھ کا, کا شکوا دے ہو، فرضی کے بعد، سبحان اللہ کہا کرو تینتیس مرتبہ سجے ہاتھ کے پوروں پر اللہ کہا کرو لا اللہ ختم نوکر سیونے پینے گی واشروم کا ان دا مستر بھی ہوگے؟ تم کر لو میری دونوں بہنوں زبیر تمہاری ساری دردے بلڈ پریشر کی شوگر کی کینسر کی, کی ستر بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں قبل اندر سے, دردوں جو اور محکرم بھائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کے بعد زندگی بھر میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا انہوں نے اگر کہا ابو oh, جی میری دردیں ختم نہیں ہوئی دردے ختم ہو گئے تھاوٹ ختم میری اور معاون کی لڑائی ہو گئی تھی کمسان کی جان صفین کے میدان میں کسی نے پوچھا حضرت نبی کا بتایا آپ نے سویا میرے جو تم لو نا اور بیٹھتے ہو ہائے کے بعد. دس دس دس سبحان اللہ الحمد مرتبہ سبحان اللہ پچیس مرتبہ الحمد اللہ پچیس مرتبہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر بھی ہے اور 33 سبحان اللہ اکبر یہ چوتھا طریقہ ہے پانچواں وہ ہے جس پر ہم پیس کر رہے ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ تینتیس متباعہ اللہ اکبر اور سو کی گنتی مکمل کرتے نے نے الفاظ کے, کے پاس شام کے وقت منہ کر کے وہ یہ کلمہ ہے لا الہ اللہ محدرم بھائیوں تینوں خواتین نے پھر ساری زندگی اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہا ہمیں نوکر چاہیے ہم تھک جاتی ہیں ہمیں خدمت ہم تھک جاتی ہیں ہمارا پانی نہیں آتا ہماری روٹی نہیں پوری ہوتی ہماری دال نہیں پوری ہوتی ہمارا فلاد کچھ پورا نہیں ہوتا کبھی آج تک فاطمہ رضی اللہ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کام کے لیے نہیں آئی کہ میں تھک جاتی ہوں مجھے نوکر چاہیے تو باہری اپ کے دردوں کا علاج ہے۔ اور اخری بات سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث ہے فرمایا سبح الله ثلاثه مثلاثین وحمد الله ثلاثه مثلاثین وكبر الله ثلاثه مثلاثین سب تیر کا حساب 90 وقال تمام ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جو شخص سو کی سنسری مکمل, مکمل کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کا کوئی ماپے پر حق نہیں ہے صرف اللہ ہے وہ زندہ کرتا ہے, جی پڑتا ہے، خطایا ہوا انکان پلے گنا ہوا جو کرو گے کہ نہیں بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے تصویر تحمید تعلیم تکبیر استفار کرتا رہتا ہے فردی نماز کے بعد سارے فی جب تک وہ نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ, بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس, اس, اس لیے بھائی یہ مختصر سے نصیب ہے اس کی تھکاوٹیں بھی دور جسمانی طور پر بھی اس کے سارے اللہ معاف کر دے گا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ الرحمن اللہ الرحمٰن یہ جی بھائی ان شاء اللہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے چند سیکنڈ اس پر لگتے ہیں چار دوسرے طریقے بھی ہیں آپ انشاءاللہ اس کو آزمائیے انشاءاللہ دردوں سے اپنی جان چھڑائیے اور اللہ حرم العالمین کے ہاں مقرب اس کا بندہ بن جائیے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تعمید ہے تسبیح ہے اللہ کی کبریائی ہے اللہ کی عظمت ہے اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں بڑے ہی شاندار کلمات ہیں اللہ کے قدر و کرم سے انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ کام ان شاء نہ نہ نہ اللہ, رب کو شبا فرما. یا اللہ جو بھائی کسی معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما آمی. یا اللہ آج جمعہ کا دن تھا اللہ کی فرما ایک گھر سی گھڑی آتی ہے جس میں جو مسلمان اللہ وہی کچھ اس کو تع کر دیتا ہے یا اللہ ہم تو اسے دنیا کی بھی برائیاں مانگتے ہیں کی بھی اور بڑھاپے کے, کے, کے وقت میں خطر دیتا ہے یا اللہ ہماری بھی ساری ضرورتیں پوری فرما اللہ ہمارے حرام رزب کے سارے دروازے بند کرتے فکیر بندے تیرے درگاہ کے سوالی بندے نبی صلی اللہ سے ہے کی لینہ میں؟ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے نبی کو اس انداز سے دنیا میں رکھا یا ہر وقت اللہ کے نبی مانگتے رہتے اللہ, رب ہمارے سارے اللہ ہمارے پیٹ میں جو لطفا جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے حرام کا نہیں ہونا چاہیے نہیں جا بابا جانی صاحب کہ جانا انشاءاللہ اللہ پاک جہاں پائی بچے بیٹھے. سب کو اللہ نصیب فرما. مصر نبی کی نصیب فرما. مقدس میں اور شہادت کی موت فرما. اللہ اپنے نبی کے سونے شہر میں سونے موت فرما. اللہ سجدے کی حالت کی موت فرما میرے بزرگوں میرے عزیز بچوں میرے نوجوان ساتھیوں اللہ سے شہادت کی نام پر اللہ کے کو بچاتے عالم چن چن سے لے کر سر ہوگا جہاں گے عمر تیرا سر رکھ دے گے قبر میں قبر میں بھی, اکٹھے, حول ایکو سفر بھی اکٹھے اور شوق سے مرے قیامت کے دن سفارش کر کے جنت کے ساتھ یعنی کہ کہاں ہے یعنی کہ میری داڑھی اندر میریا بہن ہیں بادشاہ مسجد کے کنارے میں سونے والا اس کے پاس جرمنی سے اٹلی سے پورے یورپ سے ڈاکٹر آئے تھے مدینہ بھی خدمت کے لیے. آؤ دیکھو ہمارے اسپتال کیسے ہیں شفا خانہ میں اقبال کو لکھنا پڑا اس نے کہا وہ کمرے کو رہے بلے اسی کمرے ہی رہے. تم نبی کے شہر میں شفا باندھتے ہو اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تون ہوں حجاز میں. صحیح باتیں اللہ رسول کی ہیں اور تلک ملک ہو گئی ہو, ہو آپ بھی معاف کر دیں اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور کوئی اگر سخت بات ہو, جاتی اللہ